Pravidelně ho venčím, hladím a koukáme se spolu na filmy. Chodím s nima ven a dávám jim nažrat. No tak chodím s nimi ven, kocoury chodí k nám domů, jinak běhají po venku. Dáváme jim třeba najít konzervy, mlíko jim občas dáme. A s pejskama chodím na ty procházky a hraju se s ním na dvorku, no? Uh, snažím se, myslím si, že co nejlíp, co jak nejlíp mi to jde. Takže ano, schodíme na cvičák, ven na dlouhé procházky, mazníme se s ním, snažíme se.